Hola, com va tot? Ja torno a estar per aquí amb la continuació que us vaig prometre. He estat dubtant si gravar-lo o no, però... m'he animat i aquí estic. En el vídeo d'avui eh, parlaré de tot allò que va passar darrere de l'escenari el dia del mític concert al Palau Sant Jordi i que no s'ha sabut fins fa 4 dies. Els quatre grups que van actuar en el Palau Sant Jordi, Sau, Els Pets, Sopa i Sang Traït, han reconegut que aquella nit hi va haver molt mala maró en tota l'àrea restringida al públic. De tots ells, però, és Gerard Quintana qui ho ha reconegut de manera més explícita. Però al voltant tot era un mal rotllo força gran. Aquest mal rollo del que parlava Gerard Quintana venia perquè des dels mitjans de comunicació es va convertir el concert en un tema polític. Des de determinats diaris es va començar a dir que, com que era la Generalitat qui organitzava el concert, doncs hi havien de tocar també grups que cantessin en castellà. I tot això va donar lloc a un fotimer d'articles d'opinió. Tampoc em voldria allargar massa amb aquest tema, en Lluís Gavaldau es resumeix molt bé. Va ser com una espècie de xup-xup, sí, sí, amb foc sí, sí, sí. entre gent que estava a favor, gent que estava en contra, gent que li feia molta ràbia que, que es venguessin les entrades, les dues Catalunya esbarallant-se nosaltres al mig. Aquest mal rotllo, però, també venia pel fet que la relació entre els grups no passava pel seu millor moment. Deixem-ho a Les tres S, sopes. Sau i Sanc Traït ja es coneixien d'abans perquè havien tocat junts un munt de vegades. Però arran de ser més coneguts havien sorgit rivalitats entre els grups per veure qui venia més discos, qui feia més bolos o qui cobrava més per concert. Us torno a posar un fragment amb en Lluís Gabaldà perquè ho, ho explica molt bé. Però entre ells hi havia pique perquè entre el, el Sanc Traït i el Sopa hi havia el pique de qui era més, més roquero. I ja. sobretot hi havia una pique entre Sau i Sopa, perquè eren com els dos rivals per ser el, el Far i els capdavanters. I tenien uns mànagers molt agressius, i llavors notaves una mica allí com de... Bueno, hi havia xupxup, -xup, que això és bonic també. Un podria pensar que en Lluís Gavaldà està exagerant quan parla d'aquesta rivalitat ferotxa entre Sau i Sopa. Però la veritat és que no va gens desencaminat. En Josep Tió i en Pep Sala també ho han confirmat que sí que hi havia una rehabilitat gran amb Sau. Va crear com una mena de competència. No? Té un fruit del desconeixement, això que deia. Hi un gran desconeixement eh, entre els grups. A nosaltres no ens agradava el que feien ells. Penses, no ho entens, eh? Com la gent ni bo t'agrada això. Ja ho veieu. A més, el fet que el Sopa no es volguessin retratar davant el Palau Sant Jordi amb els altres grups o que tampoc volguessin interpretar un tema conjunt al final del concert, va molestar els altres grups. El crític musical Josep Maria Hernández Ripoll diu que l'arrel del problema és que el Sopa... Perquè anaven d'escreies, anaven nosaltres, o sigui, ja... Com si em pensessin que tot allò era només per ells. Fins a Isa no les hagués pogut fer. No ho sé. I ara us preguntareu... I com era la relació d'aquests tres grups amb els pets, aquí ho teniu. Perquè nosaltres érem com els nens petits, i llavors tots els altres tres grups ens miraven així com una mica com germans grans. I... Molt bé, ara que tenim el concert en context, per què no entrem en matèria, no? En què va passar aquella nit darrere de l'escenari? Al llarg dels anys, els protagonistes han anat fent declaracions en entrevistes, i a partir d'aquestes jo he fet una reconstrucció. Hores abans del concert els grups van ser citats a fer una prova de so al Palau Sant Jordi i com acostuma passar en aquests casos la prova de so es va fer per ordre invers a l'ordre d'actuació. Per això els primers van ser sang traït i un cop van haver acabat la prova de so expliquen que van anar als seus camerinos. Eh, recorden que els nervis es barrejaven amb la il·lusió i les ganes de sortir a tocar. Després va ser el torn de sopa de cabra un cop van haver acabat la prova de so, van tenir molt clar que al Palau Sant Jordi ells no s'hi quedaven. Perquè hi havia molt mal rollo i quedaven encara moltes hores pel concert. I què van fer en aquella estona? Doncs, no sé, només sé que en Gerard Quintana se'm va anar al cinema a veure una pel·lícula i que no va tornar fins 10 minuts abans de, de l'actuació. Mira, aquí, aquí ho explica. Vaig agafar un diari i vaig pensar un vaig, no? I quan vaig veure una pel·lícula doncs, com aquesta, me'n vaig nada de, de pet cap a Casablanca i, i vaig intentar oblidar-me del Sant Jordi. Ai, em sembla que no ho ha dit. La pel·lícula que va anar a veure va ser el final de l'escapada. Tot seguit va ser ja el torn dels PETs per fer la prova de so. No es pot veure gaire bé, però en Joan Reig no hi és. En Joan Reig en aquell moment treballava a una fàbrica a Tarragona i no va arribar temps per fer la prova de so. Però per sort en Pep Bosch el bateria de sopa el va substituir. Quan en Joan Reig va arribar a la muntanya de Montjuïc diu que la gent el reconeixia dalt del cotxe i li picaven els vidres per saludar-lo. Pel que fa a la resta de, dels pets, la resta del grup, expliquen que quan van haver acabat la prova de so es van tancar el camerino. El Sau van ser els últims a fer la prova de so i la van fer cap als vols de les 7 de la tarda. Després es van retirar els camerinos i van menjar una mica i van fer temps fins que va arribar l'hora de sortir a tocar. I entrem, ara sí, a la part més sucosa del vídeo. De les declaracions que han anat fent al llarg dels anys els diferents integrants dels grups que van tocar al Palau Sant Jordi, se'n desprèn que no van parlar massa entre ells. Els Traït són els únics que diuen que van comentar la jugada amb els altres artistes. Els pets diuen que van parlar sobretot amb Sopa de Cabra i una mica amb Carles Sabaté i Sant Traït, que precisament van conèixer aquella nit. I quan assau, eh, diuen que van rebre una visita d'un dels grups. En canvi, Sopa són els que han parlat més. Al eh, Sopa han confessat que darrere de l'escenari, aquella nit, hi van haver picabaralles entre els grups, entre els mànagers i entre els polítics que havien organitzat el concert. A més a més, també a tota aquesta àrea restringida al públic, hi havia representants de discogràfiques que havien anat al concert per fitxar els grups. Així ho explica Lluís Gendrau, el director de la revista Enderroc, des d'un dels camerinos del Sant Jordi. I així de pas podeu veure com eren per dins. Vam viure aquí una segona història jo crec que pràcticament mítica. Tots els multinacionals anaven darrere d'aquests grups, entreu als camerinos si calia, oferint de tot, i sobretot contractes per fitxar aquests grups. Quina em guarda un record tan alegre és Joan Carles Duval, de la discogràfica Pick Up, amb la qual estava Sau i Sang Traït. Veies que totes les multinacionals estaven allà del Sant Jordi i que anaven desesperats cap als camerinos. No? Jo, jo els tenia que fer fora dels camerinos. Ja veieu el panorama. Jo suposo que els representants de les discogràfiques van quedar enlluarnats de veure tanta gent que havia anat al concert i van veure un gran mercat per fer negoci. Així també ho creuen en Gerard Quintana i en Pep Sala. Va ser uh, un esquer, no? Per a ells veure rècord absolut en el Palau Sant Jordi. No, no pel que passa que anar al pitjor concert del món. Evidentment van sortir d'allà convençuts que ens havien de fitxar tots i més, ja se'ls que no hi Amb l'excepció dels PETs, que es van haver d'esperar un parell de dies, els altres tres grups, aquella mateixa nit, van rebre ja ofertes per part de les multinacionals. Així i tot, Sopa de Cabra va ser, amb diferència, el grup amb més pretendents, produint-se inclús situacions insòlites. Alguns feien riure i tot. Es trobaves en les situacions més insospitades. Els Sanc Traí també van rebre aquella mateixa nit la visita d'unes quantes discogràfiques i van rebre també dues ofertes molt interessants. Van, van picar a la porta i van dir «Nens, i això? quereis cantar en castellano? ¿Tenéis o estamos?» I és aquí on te sí que fas el plantejament. Per decidir què feien, van optar pel que els funcionava millor, que era votar. En ser cinc membres mai quedaven en taules. Doncs van votar si acceptaven aquestes ofertes de les discogràfiques o no. I va sortir que no. Perquè hi havia una sèrie de requisits que ens van negar total i absolutament a acceptar. Per què? Doncs pues perquè érem artistes. Coño. El cas més curiós és el de Sau, perquè, a diferència dels altres grups, no és que les multinacionals els perseguessin a ells, sinó que el seu mànager anava darrere de les multinacionals. Així ho confirma Joan Carles Duval de Pick Up i el seu mànager de les Hores. Però el mànager de Sau feia exactament a la inversa. És ell que anava oferint tu a totes les multinacionals. Jo havia contactat amb, amb Emi, feia temps, i això lliga amb el que expliquen en el darrer llibre que han publicat i que ha sortit fa poc en el mercat. En aquest, s'hi diu que en Pep Sala tornava de fer el concert i anava cap als camerinos quan va sentir hey. que algú cridava i que era un representant d'Emi. I més tard, en el camerino, van rebre la visita d'unes discogràfiques més. I d'aquí la famosa imatge d'en Carles Sabater donant la mà Però la veritat és que no els hi van fer gaire cas. El representant de l'EMI els havia causat molt bona impressió, així que quan pocs dies després els va trucar, de seguida van posar d'acord. I aquí hi ha una mica de divergència. Segons el mànager de Sau d'aleshores, el contracte que van firmar amb l'EMI era molt bo, i en canvi, segons en Joan Carles Duval, de pickup, no tant. Jo no crec que això fos un engany o que realment Sau fes un contracte durent amb la companyia. I el resultat doncs, va ser el que va ser, que se van anar a l'EMI amb una oferta de fum, Allò els van oferir que els gravarien en anglès, que els hi farien un llançament mundial i totes aquelles coses que fan les multinacionals i que mai compleixen. I el cas és que bé, el temps col·loca cadascú al seu lloc i els grups que se'n van anar a multinacionals, que van ser dos, doncs tots dos van tornar. Ja veieu que el tema de les discogràfiques donaria per Ja veieu que el tema de les discogràfiques donaria per un altre vídeo? Si us interessa, deixeu-me'n els comentaris. I si us ha agradat el vídeo, cliqueu m'agrada, que sempre s'agraeix i anima. I això és tot, ja està. A reveure!